Шестая штука, чувак. У меня семя уже. Семя? Нет. Не вначале, это серьезно. А у меня вот 10. в По каким-то очереди я была швейцарская, швейцарская. Ну, твои остальные у нас один тысяч. Швейцарская? По каким мы поедем. Ну да, швейцарская. Ты певречная, конечно? І тільки. О, до речі, 1 тобач, то до 30-го. відповідно, я ще повернусь, зразу ти складаю. Окей, ти знімаєш? Так, нічого. Та? Ну що, ребята, ми отримали вже всі наші візи. Останній пазл. Ні, як сказати. Останній клаптик пазла в тій підпадовці, яка повинна була виконати. Так, і тепер можна вже їхати. Залишилось дочекатись 24-го. 23-го. Ну, це треба треба Ми 24-го виходимо. Право. Або 23 го Або 3-го? Я і так ці дні злилися з 20-го. взагалі у мене немає підправки, тому Щоб запакувати прицека і жорстковати на трасі, не радити. Ну, Кажуть, що отримати візу в Велику Британію, це ще не основне. Треба, щоб ній в'їхати в Великобританію. Щось серйозне? А в чому там, Ну, <риклад> там, там, штампи там, там, там, там, Коротше, ми ще не придумали, там, по морю чи там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Не канає, там, там, там, там, で、サーバーだ。